Israelul amenințe e gata de război, cere Rusiei să stea cu minte. Ministrul israelian al aprilie, Avidor Lieberman, a tenționat marci ce carasa va distruge orice sistem antirachet performant rusesc de subliniere urat pe teritoriul Siriei dacă acesta va fi folosit împotriva avioanelor israeliene. Dar a cinut se sublinieze că Israelul nu este interesat de o escaladare a tensiunilor cu Moscova, informează după subliniere EFET. Un lucru trebuie să fie clar, dacă cineva va trage în avioanele noastre, noi îi vom distruge, a spus Avigdor Lieberman pentru internet, un portal de subliniere. Local. Exist sisteme ruse subliniere în Siria subliniere – ele nu sunt folosite împotriva noastră. Avem o linie de comunicare deschis, un dialog real, uneori nu atât de simplu. Dar, un dialog sincer sub linierei deschis cu sub a declarat totodată Lieberman, adugând ce acest lucru a prevenit confruntrile cu Moscova. Privit ministrului israelian, Israelul nu se amestecă în problemele interne ale Siriei, însă nu va permite ca Iranul, un susțintor important al presubliniere din sirian, Bashar al-Assad, alături de Rusia, să-i consolideze pozițiile în cara vecinii. Aceste declarații au fost făcute pe fondul informațiilor conform celora Rusia ia în considerare posibilitatea de a livra Siriei sisteme de apărare antirachet 300. Rusia descu sublinie urat deja sisteme mai performante ale sale 400 la bazele militare pe care le deține în această car, însă acestea nu au fost activate în timpul recentelor raiduri conduse de SUA. Israelul este una dintre cerile care întreprind lovituri aeriene în Siria, alături de Rusia, SUA. Turcia subliniează alte câteva, scrie Ager Press. Sistemele de apărare antiaeriene siriene au doborut anul acesta un aparat israelian, în timp ce acesta efectua un raid. Israelul a ripostat lovind în sisteme de apărare antiaeriene siriene. Moscova sub liniere Ida Mascula au dat asigur ce sistemele de apărare antiaeriene siriene, bazate pe sisteme produse în fosta Uniune Sovietică în anii 1970, au doborut peste 70 dintre cele peste 100 de rachete lansate de aliaci. <fie> Ministrul de Externe al Rusiei Sergei Lavrov, a declarat vinerea trecut ce atacurile militare occidentale asupra Siriei din această lună au eliminat orice obligație morală a Rusiei de a stopa sau amâna furnizarea sistemelor de rachete 300 presupunere dincălui sirian Bashar al-Assad. Potrivit ziarului rus-comersant, care cita surse militare anonime, Rusia ar putea începe să îi furnizeze Siriei sisteme de rachete antiaeriene în viitorul apropiat, însă Kremlinul a refuzat să comenteze cu privire la acest subiect.